Ahoj! Zrovna jsem se vrátila z výletu. Podle předpovědi počasí mělo být celý týden slunečno. Ale já jsem se raději připravila i na variantu, kdyby pršelo. A vzala jsem si všechno, co bych mohla potřebovat. A jak to dopadlo? Nespadla ani kapka. Ale stejně jsem ráda, že jsem se na to připravila. Protože pravděpodobnost, že bude hezky, vycházela na 70%. A víte, jak je to s tou pravděpodobností? Nevíte? No tak se na to půjdeme podívat. Pravděpodobnost si nejlépe vysvětlíme na nějakém reálném problému. V tomhle válci se nachází jeden milion kuliček a jen jedna z nich je černá. Pokud bychom zavřeli oči a náhodně vybrali jednu kuličku, jaká je pravděpodobnost, že bude černá? První věc, kterou je důležité vědět, je to, že pravděpodobnost je číslo, které vyjadřuje, do jaké míry můžeme očekávat, že nastane nějaký jev, tedy to, že najdeme tu černou kuličku. A jak na to? Pomůže nám k tomu poměr, pomocí kterého se pravděpodobnost často vyjadřuje. Pravděpodobnost tak můžeme vyjádřit jako poměr mezi počtem příznivých a počtem všech možných výsledků našeho pokusu. V našem případě je počet příznivých výsledků roven jedné, protože ve válci je jen jedna černá kulička. No a počet všech možných výsledků pak odpovídá počtu všech kuliček ve válci, které bychom mohli vytáhnout, tedy jednomu milionu. Pravděpodobnost, že černou kuličku najdeme, je tak 1 ku milionu. Zdálo by se, že takhle vyjádřená pravděpodobnost nám úplně stačí. V životě ale dost často natrefíme na situaci, kdy si musíme vybrat. Abychom mohli mezi sebou jednotlivé varianty porovnávat a rozhodování tak pro nás bylo snadnější, používáme procenta. Jak ale z poměru přejdeme na procenta? Docela jednoduše. Všimli jste si někdy, jak vypadá znaménko poměru? Vypadá jako děleno. Pokud ho tak i použijeme a pravděpodobnost napíšeme jako počet příznivých výsledků děleno počet nepříznivých, stačí nám pak toto číslo vynásobit ten. Výsledek nám pak říká, v kolika případech ze 100 pokusů příznivý výsledek průměrně nastane. Pravděpodobnost, že najdeme v milionu kuliček právě tu jednu černou, je tak jedna na procenta. Zdá se vám to málo? Mně také. Ale lidé, kteří sázejí sportkou, by s námi asi moc nesouhlasili. Pravděpodobnost výhry ve sportce je totiž 1 ku 14 milionům, což je jako najít jednu černou kuličku ve 14 takových válcích. Mohlo by se zdát, že se znalostí pravděpodobnosti se vlastně nic zásadního nemění, ale opak je pravdou. Pravděpodobnost je důležitou součástí matematiky a statistiky a společně s nimi nám dnes pomáhá téměř ve všech oborech lidské činnosti. Od předpovídání počasí a přírodních katastrof až po lékařství, kde nám pomáhá s vývojem a testováním nových léků. Hráči pokru se podle ní rozhodují, jestli složí karty, Investoři zase kam vloží peníze, a například pojišťovny, podle ní stanovují cenu pojištění. Čím vyšší je pravděpodobnost, že vás potká neštěstí, tím více za pojištění zaplatíte. Pravděpodobnost je zkrátka velmi mocný nástroj, který nám pomáhá se nejenom lépe rozhodnout, ale také odhadnout možnou budoucnost a připravit se na ní. A na co použijete pravděpodobnost vy? Редактор